Ahoj, dneska vyhlašujeme sedmou soutěž. Výherce vyhrává. médi jako sliz. Antistresový míček. Hapík. Kreativní set z prstínky. Bombu. Právku. Magnetickou hmotu. Podmínky soutěže za prvé odebírat náš YouTube kanál, za druhé sdílet toto video na sociálních sítích, co sdílení to lísteček do losování, za třetí do komentáře napsat hotovo a kde jste to všude nazdíleli. Soutěž trvá do 1. prosince 2018. Tak ahoj!